Boz, sənin kimi yaxşıların timsalında, Allah bütün yaxşılarımız anı salıqsın. Bir dənə də qalansın qlip istəyirəm səminə, belə məşə, təbiyyət. Amma keçən dəfə göndərdiyin qaraşı yollamada xayiş edirəm, başıma oynası, bey. problem deyil. Alo, boz, axşamınızı xeyt bağışdıyım gecə vaxtı sizin arat edirəm. Boz, mən sizdən keçən dəfə xaiş eləmişdim, axı ilə deyil. Alo. Mənə elə bozdan keçən dəfə xaiş elədim ki, sizi göndərsin. Allah Sizinələ bir musqulımız nə edirsən, deyər. Adama ləzzət edir. Belə özü viz arda məşq edirsiniz. Mən görə sən, Ödüm doxsan, ömrəm doxsan doxsan Soxsam yoxsam, digə əldə ordan baxsam Bang bang Ərdən baxsam, bax ordan yoxsam Zero Açsaq aç Doxsaq doxsan Də əldüm doxsan, ömrəm doxsan doxsan Bang bang Soxsam yoxsus Digə ordan çoxsus Bang bang Ərdən baxsam, bax ordan yoxsus Traj Açsaq aç Doxsaq doxsus Də əldüm doxsan, Gəl, Dam dağılıb damlar çoxdan Ələ almaq üçün vəziyyəti Gərək alasın əl və həcəm əti Şakol, oradan axbir Şakol, çatında zəngilə yaşlar gözdən Düşdi şalvar göddən Qoydum tozdan, ozdan Başında yetişdi bostan Ələ almaq üçün vəziyyəti Gərək alasın əl və həcəm əti Şakol, oradan axbir Şakol, çatında zəngilə Ölüdüm 90, ömrəm 90-90 Soxsan Əl doğrudan baxsan Bang Bang Aradan baxsan, bax oradan yoxsan Zero Açsaq aç Doxsaq doxsan Bang Bang Əlüdüm doxsan, ömrəm doxsan doxuz Digəl, əl doğrudan çoxsuz Təş Aradan baxsan, bax oradan yoxsuz Açsaq aç Doxsaq doxsuz Dujin Uddim Sənlə Blue Qaypaşor göt vərən Qaç ged Tugin, Udim, sənlə Püçiks Gizlədim kökədə mənasız dövmələr Tugin, Udim, sənlə Püçiks Əc qar dölmədən, paç qar görmədən Tugin, Udim, sənlə Püçiks Pançlar göydələn, qaç qar Bir çox olmur düzgün Dəhlil Azdır dəllil Masada dostlar el bir doldur Xəl bir qartlar gəldi Baymıza göz qoyan Anca bizdən bir diyyadaki dəlli Qədər aldıq Nəsi et çəkdi Əziyyət Vəziyyət Bəlli Bir çox olmur Düzgün Dəhlil Azdır dəlli Masada dostlar əl bir doldur Xəl bir qartlar gəldi Baymızı göz qoyan Anca bizdən bir diyyadaki dəlli Qədər aldıq Nəsi et çəkdi Əziyyət Vəziyyət Bəlli, və bəlli. Ölüdüm doxsan Ömrəm doxsan doxsan Soxsam yoxsam, digə əldə oradan baxsam Bang bang Ardan baxsam, bax oradan yoxsam Zero Açsaq aç, doxsaq doxsam Bang bang Ölüdüm 90, ömrəm 99 Soxsam yoxsus, digə əldə oradan çoxsus Təş Ardan baxsam, bax oradan yoxsus Açsaq aç, doxsaq doxsus dan